דפנה שואלת אותנו שאלה סופר מעניינת. האם הייצוב המפעדים בסין הוא באמצעות עבודות וניצול של ילדים ואנשים עדיים? אה, זה לא פעם ראשונה שאני נשאל השאלה הזאת והתשובה היא שזה לפעמים כן וזה לפעמים לא. אם את רוצה לעשות ולידציה לדבר הזה אני מציע לך לשלוח לשם אינספקשן, זה עולה כסף, כן? את יכולה לשלוח אינספקטור למפעל ולשאול אותו ש... ולהגיד לו, אומרת, שבמקום שיבדוק את המוצר שלך, את רוצה שהוא יבדוק את המפעל. אם זה כל כך חשוב לך, וזה דבר מבורך, כן? את יכולה ללכת ולזכור אינספקטור, זה יעלה לך 140 ל-170 דולר, אולי 180 דולר, הוא יבוא, יבדוק את המפעל, יבדוק שאין שם ילדים, עובדים היא זאת 9,001, היא זאת 9,002, היא זאת 9,003, כל הדברים האלה הם יבדקו את זה, והם ייתנו לך רפורט, כמו כן, את יכולה לעבוד עם חברות כמו D-Create, ישראליות שבודקות את הדברים האלה, והם מביאים רק, אך ורק הצעות מחיר ממפעלים שאין שם הפרה של זכויות אדם, את יכולה לחפש D-מקף נקודה קום, או לדבר עם הבחור שהוא בעל האתר הזה, קוראים לו אלדד. זהו, זה בגדול הכל. איך אומרים, אני, אני מעריץ אותך על, ה, על, ה, על הבדיקה, זה דבר שבדרך כלל אנשים לא שואלים, ומאוד חשוב לבדוק, כי דברים שנעשים מתוך, מתוך משהו שהוא לא טעור, הוא לא נכון, הם בדרך כלל גם יוצאים פחות טובים, או לא טובים, ויש לזה סיבה, וזה לא בכדי שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין מוצרים שהם מיוצרים במפעלים ללא, פקח, ללא פיקוחים, ללא בקרות תוך הפרת זכויות אדם והאיכות שלהם גם ירודה לעומת מפעלים שנותנים מוצרים באיכות גבוהה וגם אין שם הפרת זכויות אדם, אז טוב שאת שואלת, הפתרונות הצגתי לך אותן כי שאני מכיר אותן ישר כוח שיאבד לך